þellið sem við getum tekið umræðuna við stjórnmálamenn á jafnréttiskrundvelli en ó sloppið undan því að undan árásökun um um það að hafa ekki kynt okkur málið nægilega vel þá þurfum við aðgang að þessum sömu upplýsingum stjórnmálamenn aftur opinbera stofnanir leggja á upplýsingunum því hver þekkir ekki fréttir um það að að að ekki fyrir uh, og þessi séu ekki veittar í fréttatíma Vi þurfum að fá aðganga að þessu öllu saman til þess að geta tekið umræðina á veitrænum grunntveldi við stjórnmálmi og þeir er, sitja með líkjölin við þurfum að fá aðganga að þessum líkjölin við þurfum að vera neytendur á þessar upplýsingar í staðin fyrir að vera þólendur Nýja stjórnaskráin snýrði við uh, fyrir komulæginu með að, að allar upplýsingar séu leyndar þanga til það er ákveðið að opna þær upp í það að vera opnar þangað til að það er tekið ákvörðunum að loka þeim á þessu stórmunur og þetta mun bæta umræðuna, stjórnmála umræðuna í landinu til mikilla munur.